श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अस्य श्रीविष्णुर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रभामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यासऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीविश्वरूपी श्रीमहाविष्णुर्देवता श्रीमहाविष्णुप्रसादसिद्ध्यर्थे सहस्रनामपठने विनियोगः वैशम्पाय न उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्रान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषथ युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तप्राप्नुर्यो मानवाशुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नामसहस्रेणः पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्चायजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोका लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एशमे मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्ढरी काक्षंस्तवैरश्चैनरः सधा परमं यो महत्ते परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मपरमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यय पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ती पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ध्यानम् क्षीरोदन्त्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतैर्मुक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर्बुफरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैरारन्ध्यैरः पुनीयादरिनलिनगदः शङ्कपाणिर्मुकुन्दः कर्णावाशाशिरोध्योरुं कमपि दहनो यस्य वासोऽयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरकगो भोगिगन्तर्वदैत्यैश्चित्रं रं रं यते तं नमामि शान्थाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्कं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपं दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् सशङ्कचक्रं स किरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्तलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ विश्वाय नमः ॐ ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतहृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपः केशवपुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्तानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवप्रभुरीश्वरः स्वयंभूशम्भुरादित्यपुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनुधाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशपद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्थविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्त्रीकुद्धामपवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शकृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेथा प्रजा भवः अहस्संवत्सरो व्यालप्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धस्सिद्धिः सिद्ध सर्वादिरच्युतः रषाकपिरमीयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः अमोघपुण्ढरीकाक्षोर्षकर्मार्षाकृतिः रुद्रो भूषिराभ्रुर्विश्वयोनिःश्रुचश्रवाः अमृतः शाश्वतस्ताणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्योहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विचयो जेता विश्वयोनिपुनर्वसुः उभेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः शुचिरूर्चितः अधेन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो दृधात्मा नियमोयमः वेद्यो वैद्यः योगी वीरहामाधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महात्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुश्रीमानमीयात्मा महाद्रिदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सदानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीच्छर्दमनोहंसुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्वसभा अमृत्यः सर्वदृक्सिंहसन्धातसन्धिमास्तिरः अजो दुर्मर्शनश्शास्था विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमेषो निमिषस्रग्वीवाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणि श्रीमहान्यायो नेता समीरणः सहस्रामूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षःसहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा अहस्संवर्तको वन्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतिस्साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः असंखेयो प्रमेयात्माविशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पसिद्धिदस्सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुवृषपर्वार्षोधरः वर्धनो वर्धमानश्चा विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मीमहेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपष्पिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरप्रकाशात्मा प्रथापनः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रां शर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुशबिन्दुस्सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुसत्यधर्मपराक्रमः भूतभुव्यपवन्नातप्पवनः पावनो नलः कामकाम काम कामकृत्कान्तः युगादी कामप्रदप्रभुः युगा वर्तो नेकमायो महाशनह। अदृश्यो व्यक्तरूपश्चासहस्रजितनन्दजितो इष्टो विशिष्टशिष्ठेष्ठा शिकण्डीनहुशोरुषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदूपास्ववानुजः भां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारशूरश्शौरिर्जनेश्वरः अनुको लशतावृत्तपद्मीपद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षपद्मगर्भशरीरभृत् महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुल अतुलशरभूभीमस्समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवांसमितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दाोदरस्सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भपरमीश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानसंस्थानस्थानदोध्रुवः परद्धि परमस्पष्टस्तुष्टपुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो व्रजो मार्घोनियोनयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणदप्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोऽक्षयः क्रतुः सुदर्शनकालपरमीष्टीपरिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणुप्रमाणं बीजमुव्ययम् अर्थोऽनर्तो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्ठो भूर्धर्मयोपो महामकः नक्षत्रणेमिर्नक्षत्रीक्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयज्यो महे जश्चक्रतुःसत्रं सथाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतसुमुखः सूक्ष्म सुघोषः सुखदः मनोहरो च तक्रोधो वेरबाहुर्विदारणः वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मगुब्धर्मी सरसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता आदिदेवो महादेवो देवेशो देवमृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ताज्ञानगम्यपुरातनः शरीरीभूतकृद्भोक्ता कभीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमफोमृतपः सोमपुरजित्पुरसत्तमः विनयोज्यः सत्यसन्धोदाषार्हस्सात्त्वतां पतिः जीवो विनयता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मामहोधधिषयोऽन्तकः अजो आनन्दो नन्दनो नन्दस्सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिकपिलाचार्यकृतज्ञो मीदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्घकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनाकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो भगवान्भगः नन्दीवनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यस्सहिष्णुर्गतिसप्तमः सुधन्वा कण्डपरशुर्दारणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिचः त्रिसामास्सामगस्सामनिर्वाणम्भीषजम्भिषक् संन्यासकृत्यमश्शान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्तार्षभाक्षोर्षप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्युवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासश्रीपति श्रीमतां वरः श्रीधरश्रेयश्रीनिवास श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरश्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वथानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्माविधेयात्मसत्कीर्तिश्चिन्नसंशयः उधेरणसर्वतश्चक्षणीशःश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चित्कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथप्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनीमिनिहावीरशौरिस्सूरिजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तकृतागमः अनिर्धेष्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्मब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा मुहुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यःपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेथा अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्तिः शतानः एको नैकस्सव किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो गृथाशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधामेधजोधन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृधाम्बरः प्रग्रहो निग्रहोऽप्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्त्यश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्योहश्चतुर्गतिः चतुरात्मचतुर्भावश्चतुर्वेदविवेकपात्समावर्थो निवृत्तात्म दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्म महाकर्म कृतकर्म कृतागमः कृता उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभस्सुलोचनः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्थो महाभूतो महानिधिः महा कुमुदः कुन्दर कुन्दपर्जन्यः पावनो सुलभः सुव्रतःसिद्धशत्रुज्शत्रुतापनः न्यग्रोऽधो धूम्बरश्वत्तश्चाणुरान्ध्रनिषूधनः सहस्रार्चिसप्तजिह्वसप्तिधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्योभयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्तोलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अदृतः सदृतस्वास्य प्राग्वुंशो वंशवर्धनः योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामस्वपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेधो दण्डोतमयितादमः अपराजित्सर्वसहो नियन्ता नियमोयमः सत्त्ववांसात्विकः सत्यसत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्हप्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिर्सुरचुर्हुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यस्य सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदोऽनैकजोऽग्रजः अनिर्विण्ण्यः सधामर्षि लोखाधिष्ठानमद्भुतः सनात्सनातनतमःकपिलकपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिग्रस्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति, स्वस्ति दक्षिणः अरोध्रक्कुण्डलीचक्रे विक्रम्योर्चितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरश्शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्थारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्झतमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरोरुचिराङ्गदः जननो जनजन्माधिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयोधाता पुष्पः सप्रचागरः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मजन्ममृत्युचरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरस्तारस्तविताप्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यग्ण यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यग्ण यज्ञभृत्यज्ञकृद्यज्ञीयज्ञभुज्ञसादनः यग्ण यग्ण यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादैव च आत्मयोनिस्वयं देवकीनन्दनस्रष्टाक्षिरीशपापनाशनः शङ्खभृन्दकी चक्रीशार्ङ्घतन्वागताधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधवों नम इति ॐ वनमालीगदी शार्ङ्घे शङ्के चक्रे च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षितो ॐ वनमालिगति शार्घे शङ्के चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ वनमालिगति शार्ङ्घे शङ्के चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु इतीदं कीर्तनी यस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् यैधं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योदनसमृद्धस्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सधोत्ताय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम्येतत् प्रकीर्तयेत् यशप्राप्नोति विफुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं ते विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् रोगार्थो रोगात मुच्यते रोगात् बद्धोमुच्येतबन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तुमुच्चेतापन्न आपतः दुर्गाण्यतितरत्याशुपुरुषपुरुषोत्तमं स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मध्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा यातिब्रह्मसनातनम् न वासुदेवभक्तानामशुभं युध्यते क्वचित् जन्म मृत्युचरा व्याधिभयं नैवोपजायते इमं स्तवमधिया न श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मा सुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्राकं दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिकसत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव सर्वागमानमाचारः प्रथमः परिकल्प्यते आचारप्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्छुतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेधाशास्त्राणि एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनीकषः त्रीन् लोकान् व्याभ्याभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवन् भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं इच्छेत पुरुषः श्रेय्यप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः भजन्ति ये पुष्कराक्षं न धेयान्ति न थी याव न मैथी ओं श्रीराम राम रमीति रे रा मनोरमे सहस्रनाम तत्ल्यं राम नामवरान ओं श्रीराम रामति रे रानोरम सहस्रनाम तत्ल्यम नाम वरानने श्रीराम राम रामति रे रानोरमे सहस्रनाम दुल्यम वरानन श्रीमनमते शतसहस्र्या संहितायां वैयासीक्यासनिके दानधर्मी भीष्मुधिष्ठि संवाद श्री, श्री विष्णुसहस्रनामकम चतुःपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः अनेन श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रामस्तोत्रपारायणकर्णेन भगवान् श्रीगोपालकृष्णप्रियताम्